Velkommen till denne filmen där jeg ska vise hvordan du kan lage enkel podcast for skolen. Jeg vill se si at podcast det kan du dele in i sex punkter. Det er ideen din, så må du planlegge vad du skal gjøre for noe, så må du gjøre opptak, så må du av og til redigere, så må du publisere, O så må du kjentgjøre for verden hvis du vil at noen skal høre på det du har laget. I skolesammenheng så tänker jeg at en i veldig ofte publiserer sine podcast for hele verden, mens kanske elevene de er av og til litt engstelige, så kanske man skal basere seg på å publisere for klassen gjennom for eksempel et LMS, eller publisere for institusjonen skolen. De bør jo selvfølgelig oppfordres til å publisere for hele verden, men det kan være en terskel som er litt for stor, og kan også kanskje by på noen problemer i forhold til personværen og publicering offentlig. La oss i denne filmen først se på dette med hvordan gjøre opptak, og jeg konsentrerer mig om en et Windows-miljø. Det finns flere programmer som er enkle og tilgjengelige for opptak. Noe du allerede har på datamaskinen, det er taleopptak. Du går ned, trykker här og så skriver du tale, og så får du opp taleopptak. Så spør datamaskinen om få tilgang til mikrofonen din, det må du si ja til. Hvis ikke, så blir det ikke noe lydde opptak. Og så trycker jeg bare här på skjermen for å spille in. Podcast. Jeg tar ikke så lange lydfiler i denne sammenhengen, så ikke filmen skal bli så lang. trycker jag på play. Podcast. Og där blir den spilt av. Jeg kan gå inn og redigere hvis jeg måtte ønske å skjære bort starten og slutten ved å dra innover på denne måten. Jeg trykker X der for å ikke gjøre det i dette denne omgang. Jeg kan trykke här for å gi et navn og da trykker jeg på PP, kaller jeg denne, og så trycker jag på Enter, og da har jeg gitt den fila ett navn. Du kan også høyreklikke här oppe for å åpne filplassering, og da finner du det stede, der denne fila er lagret. Og så kan du kopiere den og flytte den, for eksempel vit at lydfiltypen som kommer ut av dette oppdagsverktøyet er M4A, som er ett flott filformat for å spille inn lyd for podcast. Vi skal sitte på et annet verktøy som er litt mer avansert, men som også er gratis, med det må du laste ned. Det heter Audicity, og ser ut som dette här. Jeg har allerede installert programvaren på min datamaskin den är också väldigt enkel i bruk. Jeg jag trycker rätt och slett här uppe på record när jag önskar att spela in. Detta är en podcast. Ho! Eh. så fick jag men en en på slutten där som ni ser. Eh, jag trycker på play för att höre. Detta er en podcast. Der, Ho! Jeg kan pausa eller jag gör det med med spacebar. jeg kan klicka var som helst och så trycker jag på play eller spacebar för att spela vidare. Oh! Eh, nå då fann ut at det eh, o, oh, den ska jag kvar med lika väl så då gör jag rätt och sätt bara sånt att jag drar över detta område med håller vänster musknapp inne och så trycker jag på delete. Och så enkelt är det att klippa och redigera inne i selve ljudsporet i Odissity. Det er litt vanskelig i tallopptak, da kan du klippe starten og slutten, men Odissity, det er egentlig et ganske profesjonellt verktøy til å være helt gratis. Da går vi over til neste fase i Odissity, og da er det å lagre dette her, og da er det et filformelk som heter MP3 som egner seg veldig godt. Problemet, hvis jeg nå gå på fil og exporter og velger MP3, så er problemet mitt er at når jeg prøver å lagre den filen her, så har ikke Audacity, har Audicity automatisk en kodek for MP3. Den må jeg da laste ned. Så hvis jeg kaller den her for podd, og så trykker jeg på lagre, så vil jeg få en beskjed om at jeg mangler en fil. Og da må jeg rett og slett trykke her på last ned, for det er MP3 som er det beste formatet for å gjøre dette. Jeg kommer da til en open source side får denne dette gratis svarte Så trycker jag på här i forhhold til og installere den oppdateringen.rycker på LAM page. så går jag hit og klickerå last den i programvarn. trycker på den for å installere programvarn si ja så må jag gå igennom en bruksanvisning. O da er den installert. Da går etter baktå til disset. jeg vet at den här var eh, tycker jag på brut så gör jag det en till. så gå på fil, exporter, MP3. S men nå vite hvor je skal lagere dette. Da går je og så lare jag den under musike O så eh, kalver jag den få podd, O så trycker jag på lagere OK. Nå har jeg lagret denne fila i MP3. Det var litt sånn vanskelig å kløne til å komme seg gjennom denne veien med lastne laste ned dette tillegget, men Odissety er kanskje det beste verktøyet for å lage podcast. Da vi kommer til publicering. og her er det noen skjær i sjøen. Det mest naturlige stedet å publisere det er på SoundCloud, som er en gratis deltjeneste, eller kanskje på iTunes. Disse stedene er de stedene som flest mennesker går ut for å lete etter podcaster. Men problemet er at man må da samtykke fra elevene eller foreldrene i forhold publicering publisering offentlig. Og det kan kanskje være litt de tøffeste laget får enkelt å gå ut på de store kanaler med en gang. Så visst man skal jobbe trygt innenfor klasserommets fire vegger så er jo selvfølgelig LMS'et sånn som It's Learning, Fronter, Canvas et sted å publisere. Eller så kan du publisere det i tjenester som Teams fra Microsoft eller Classroom fra Google. Det jeg skal vise dig nå er de vanlige fillagringstjenestene fra Google og Microsoft. La oss starte med Microsoft først. Vi har jo OneDrive eh, som er lagringsplassen i skya hos Microsoft. Og fra der så kan man dele lydfiler med enkeltpersoner, grupper eller hele verden. Eh, I OneDrive har jeg vært inne allerede og så har jeg laget en mappe som jeg har kalt for podcast. Här ligger den trykker mig in i podcast, så må jeg finne fila. Da går jag i vanlig filbehandler, går in i eh, musikk som var den mappen jag lagde, og der lagde jeg jo MP3 fila som heter for podd. Da tar jeg og den fila, høyreklikker og velger kopier. Så går jag opp til OneDrive på datamaskinen min, trykker på OneDrive, må logge meg inn, finner mappen podcast, dobbeltklikk meg in i den, tar Ctrl V, eller høyreklikker og velger å lime in. Och där er den på plass, og som vi ser ved siden her allerede nå, så ligger da filen oppe i skyd- tjenesten, onlinetjenesten vår podcast. Da lukker jeg dette vinduet, og nå er det sånn at nå er denne her privat. Men for at verden skal kunne høre denne podkasten vi har da, da må vi gå bort her, velge pod lydfila i MP3, og så må vi velge at vi skal dele. Og da velger jeg at jeg skal dele, kanske med personer på min egen institusjon, eller hvis vi vil at hele verden ska få tilgang, så velger vi alle med koblingen og vi tar bort dette här med at man ikke skal kunne redigere, og så trykker jeg i bruk. Og så går jag ned här og trykker på Kopier kobling. Denne koblingen här, Ctrl C, kan jeg nå gå ut i en hvem som helst nettleser og lime in denne lenken, trykker Enter, og så vil jeg få opp lydfilen som jeg kan trykke på. Og det er ikke bare fordi jeg har laget den, nå kan hele verden gjøre det samme. Detta är en podcast. Och där var ljudfilen min publicerad på internet. Vi kan också göra detta här i et Google-miljö. Då går vi på Google. Vi går in på eh det som heter för Google Drive. Eh, så eh, går vi till eh, min disk. Eh og så kan jag för exempel ta ny, lägga en mapp, här kallar vi podcast trykke opprett. Så går jag in i den mappen podcast. Og så kan jeg da laste opp en fil til denne placeringen. Jeg kan till og med dra og slippe. Så hvis jeg igjen åpner denne vindu vi hadde nå nettopp, dette som var dette vinduet där vi har pod MP3-filen, så kan jeg bare dra og så slippe den in i podcast-mappen. Nå lastes den opp, og nå er den distribuert. Hvis jeg går på denne her nå, så kan jeg gå og velge å dele den med hele verden. Da går jeg opp, passer på å ha filen, går opp til høyre, trykker på dette menneske og plus. og så sier jeg at vi skal kunne gå ner på avansert, Och der väljer jag att en övlikelse är den privat, men nå går jag opp, og så sätter jag offentlig på internet. Då kan alle på internet se den, eventuellt alla som har linken, så kan jag sända den ut till de eleverna i klassen som ska ha det. Eh, merk att hvis man gör det så kan den faktiskt vidare sändas andre på internet och så. Så trycker jag på lagre, Och så går jag in och passer på at jeg nå skal kopiere denne linken som ligger på toppen her, Ctrl C, og så trycker jag på ferdig. Og hvis jeg nå går på internet fordeler denne linken på en eller annen måte, tar og går in och så kan jeg trykke enkel, enter, og så kan man spille av podkasten. Dette er en podcast. Da jeg raskt vis deg hvordan du spiller in? enkel redigering og publiserer en podcast på internet. Nå gjenstår jo valget for dig som lærer eller deg som elev som har laget dette om dette skal publiseres for klassen eller for hele verden. Dette med publicering og hvilke kanaler du vill bruke det får du bestemme selv. Jeg vet att mange bruker en blogg, at du skriver et blogginnlegg og så legger det ved link til filen og så kommer det hele tiden nye blogginnlegg i forhold til hver gang det kommer en podcast. Nå er det din tur til å prøve å lage en podcast. Jeg håper du fant denne filmen informativ.